في سؤال عن العلاقه الزوجيه في الصوم يعني طبعا مقصود العلاقة الزوجيه العلاقه الزوجيه العلاقه الجسديه الحقيقه لازم يكون في اتفاق بين الزوجين ان في فترات نقدم فيها صوم الكنيسه سايبه حريه نسبية بتشجع الزوجين على الصوم كفكر عام وتقديس الجسد في فتره الصوم لكن في ناس ما تقدرش على وخمسين يوم في ناس ما تقدرش على شهر في ناس متقدرش الا تصوم الا فترة معينة قليلة، ياريت يبقى بالاتفاق بين الزوجين ان يحددوا ايام للصوم وايام للفطار جوه الصوم المقدس وفي الوقت نفسه ممكن جدا واحد فيهم يراجع اب اعترافه في القصة دي من غير خجل ومن غير كشوف